Μπορεί οι μπουλντόζε να μην μπήκαν στο ελληνικό, αλλά μπήκαν στο μισθό σου. Από τι 7 Ιουλίου ξεκίνησε το ξύλωμα. Η κυβέρνηση Μισωτάκη ήταν έτοιμη από καιρό. Γιατί ο στόχο τη είναι η εξυπηρέτηση των υψηλών φίλων. Και οι υψηλοί φίλοι θέλουν να πληρώνουν μικρότερου μισθού για περισσότερη εργασία. Ήταν κάποτε ένα μισθό. Μετά, τα εργασιακά δικαιώματα που εξασφάλισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να ένα-ένα. Καταργήθηκε η αιτιολόγηση των απολύσεων. Τώρα μπορούν να σε απολύσουν όποτε θέλουν. Περιορίζεται και ασφικτικά το πλαίσιο των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Τώρα μπορούν να μειώσουν το μισθό σου όποτε θέλουν. Προτείνουμε, εσείς αρνήστε, να καθιερωθεί ισότητα αμοιβή για ίση εργασία, ανεξαρτήτως ηλικιακών διακρίσεων, για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το όνειρο του υποκατώτατου μισθού, που είναι δικό σα όνειρο. Εσεί το νομοθετήσατε, για να έρθουμε εμεί να το καταργήσουμε. Την ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αύξανε τον κατώτατο μισθό κατά 11% και καταργούσε τον υποκατώτατο, η Νέα Δημοκρατία έκανε αόριστε προεκλογικές εξαγγελίε. Τώρα παίρνουν και τι αόριστε υποσχέσει πίσω. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε ξαφνικά μήνα Φεβρουάριο, Mm. Και είπε Αυξάνω τον το μισθό κατά 11%. Αν δεν με πατάει η μου, 11%. Mm. 11 που ουσιαστικά ενσωμάτωνε εκεί μέσα την αύξηση του κατώρου του μισθού που θα έπρεπε να γίνει σε βάθο τριετία ή τετραετία. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέβασε του μισθού. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν θα του ανεβάσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει κάποιο 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Στου 7 μήνε Νέα Δημοκρατία, η μερική και εκπεριτροπή απασχόληση, η αδείλωτη εργασία, οι παράνομε υπερορίε. Πήραν φωτιά. Προτείνουμε κι εσεί αρνείστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των συνδικάτων να προσφεύγουν μονομερό στη διετησία για να μην καταργηθεί ποτέ ξανά το δικαίωμα τη διετησίας όπω το κατήργησαν οι κυβερνήσει σα. 9 στου 10 ελεύθερου επαγγελματίε θα πληρώνουν πλέον ασφαλιστικέ εισφορέ αυξημένε κατά 20%. Επέστρεψε η ευθερεσία. Μεγάλε επιχειρήσει, Τράπεζα Πυραιό, ΟΤΕ, Λιπάσματα Καβάλα, ΕΛΠΕ, Απολύουν και μειώνουν μισθούς. Τι είναι στο επενδύσει Επενδύσεις, υποδομές. Κατά συνέπεια είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η είσοδο στρατηγικού επενδυτή συνδυάζεται αυτόματα με απολύσεις. Η διοίκηση απολύει πριν τη λήξη των συμβάσεων εργαζομένους κάνοντας χρήση του διευθυντικού δικαιώματος. Μπορεί στην ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, στο προσφυγικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην τα κατάφερε, αλλά στο μισθό σου. Πέτυχε τους στόχους της. Ιούλιος, χειρότερη επίδοση τετραετίας με 14.700 απολύσεις. Οκτώβριος, αρνητικό ρεκόρ με 126.000 απολύσεις. Δεκέμβριος, χειρότερη επίδοση από το 2013 με 3.700 απολύσεις. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που αύξησε τι συντάξει, επαναφέροντα τη 13η σύνταξη. Στο βαθμό που μπορούσε, με βάση τι οικονομικέ δυνατότητε που είχε, αλλά σε κάθε περίπτωση ω μόνιμο νομοθετικό μέτρο. Στην αρχή σου είπαν ότι δεν ήταν η σύνταξη, αλλά επίδομα. Ύστερα σου είπαν ότι αφού δόθηκε, θα τη δίνουν και εκείνη. αφού το ψηφίζουμε, προφανώ δεν το κόβουν. Και ύστερα. Κατήργησαν τη 13η σύνταξη. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη. Όσο για τι υπόλοιπε 12 συντάξει, η δαπάνη που προβλέπεται στο φετινό προπολογισμό είναι κατά 200 εκατομμύρια μικρότερη από πέρσι. Διαφημίζουν παντού αυξήσει στι συντάξει, αλλά μόλι του πήρε η μπάλα, μάθαμε την αλήθεια. Η πονηρία του νόμου είναι ότι δεν θα δώσει θα κάνει μειώσει. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε κοινωνικό μέρισμα 215 εκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019, αντί για πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Δεν σου δίνουν κοινωνικό μέρισμα επειδή δίθεν το έδωσε προκαταβολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν θα σου αυξήσουν το μισθό για τα επόμενα τρία χρόνια, επειδή τον άφησε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτε έμειναν χωρί κοινωνικό μέρισμα. Ο τζίρο των καταστημάτων μειώθηκε κατά 30%. Τα κανάλια έκρυψαν την αλήθεια. Αλλά οι πολίτε την έζησαν. Ο Υπουργό Ανάπτυξη ανακοίνωσε ότι το πλαίσιο προστασία τη πρώτη κατοικία καταργείται από την 1η Μαου 2020. Οι πληστηριασμοί απελευθερώνονται. Φυσικά, το τονίζω ότι πλαίσιο απόλυτη προστασία τη κατοικία όπω υπήρχε πριν από 30 χρόνια. ήσασταν αρκετά σαφεί αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Αλλά το εγώ το λέω από σήμερα, mm. γιατί δεν θέλω να χαλάμε τι καρδιέ μετά τι 30 Απριλίου. Για να δούμε όμω τι θα είχε συμβεί αν σήμερα κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο πρόγραμμά του την επέκταση τη προστασία τη πρώτη κατοικία, περνώντα τη μέσα από το νέο πτωχευτικό κώδικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για περαιτέρω αύξηση του 10% του μισθού κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για μείωση του VPA από 13% σε 11% που αφορά σε ήδη πρώτη ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%.